Pusíte ma, mamo, tanec, na tanec po, po, po, po, po, pusite po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, keď bude chlapec, bude švec, bude švec. Bude či žmičky na tanec, na tanec. A keď bude die oča, ľali, A nepustíte na tanec, na tanec, aj tam bude horieť, tanec, tanec. Príde milý večer, kobočku, kobočku, a bude mi pri bôčku. Príde, milý večer, pribočku, kobočku, a milý večer, kobočku, kobočku, a bude milý pri pribočku. Červenie je medvianovský poľu. Červená ružička, izbí milá červena Červená ružička, izbí milá bolň. Mi podňu, veď v sebe ústečku, Že by ľudze znali, že mám prají rečku. Tybo patria,